السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں سمرز کے سکافز اینڈ اسٹالرس کی بہت ہی اسپیشل سی ایک کلیکشن دکھاؤں گا تو سب سے پہلے آپ اس کی ڈیزائننگ دیکھ لیں اس کے بعد اس میں جتنے بھی کلرز ہیں پرائس کی ڈیٹیلز اور فیبرک کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو سب سے پہلے آپ ڈیزائن دیکھ لیں سائڈ کے جو باڈرس ہیں آپ کو کلیئرلی وزیبل ہے اس میں چیک ٹائپ کی ڈیزائننگ ہے یہ اس کے اوپر پرنٹ فیرا نہیں ہے کمپلیٹ ویونگ میں زری اور سلک کا کام کیا گیا ہے اور جو فرنٹ کے دونوں بارڈرز ہیں ان کے اوپر بھی کنٹراسٹ میں ڈیزائننگ کی گئی ہے اب یہاں سے آپ کو میں اس میں جتنے بھی کلرز ہیں وہ دکھانا سٹارٹ کر دیتا ہوں فرسٹ اس میں آپ کو یہ لائٹ گریش ٹائپ کا کلر ملے گا اور یہ جو فیبرک ہے یہ پیور کی لون پہ ڈیزائن کیا گیا ایک تو آپ کو لوکل جو وہ سوئس کے فیبرک پہ سٹالرز اویلیبل رہتے ہیں وہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس الحمدللہ جو اوریجنل جو یورپین برانڈ کے لیفٹ اوورز ہوتے ہیں وہی وہ اویلیبل ہوتے ہیں جیسے کہ کشمیری وول وغیرہ اور یہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس میں آپ کو 75% کی بالکل اوریجنل اور پیور کی لون فیبرک ہے یہ اور ساتھ میں اس کے سلک مکس کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو ٹیکسچر ہے بہت ہی لائٹ ویٹڈ ہے اور بہت سافٹ ہے آپ اس کو ایز اے اسکارف بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر ایز اے اسٹالر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ لینتھ وٹھ وغیرہ اسٹینڈرڈ سائز میں یوروپین جو سائز ہوتے ہیں اب یہ سارے کلرس ہیں تین سے چار ڈفرینٹ ڈیزائنس آپ کو میں دکھاؤں گا فسٹ آپ کو میں یہ والا ڈیزائن کمپلیٹ دکھا دیتا ہوں سیٹ اس میں جتنے بھی کلرس ہیں اور اس کی پرائز آپ کو دی جا ہے جتنے بھی اسٹالرس میں ویڈیو میں دکھاؤں گا یہ آپ کو سکس روپیز میں ملیں گے اگر یہی چیز آپ کو پاکستان میں کسی برینڈیڈ آؤٹ لیٹ پہ مل رہی ہوتی ہے تو اس کی پرائس ہوتی ہے ٹویلو ہنڈریڈ روپیز تھاؤزنڈ روپیز اس رینج میں یہ اوریجنل چیز ہے اور مارکیٹ میں بھی اس کو اوریجنل بتا کے ہائی رینجز میں سیل کیا جا رہا ہے اس میں دو سے تین اور یہ لاسٹ اس کا جو فسٹ سیٹ آپ کو میں نے دکھایا اس کا لاسٹ یہ اسٹالر ہے کلرز آپ کو الحمدللہ سمجھ آ کے ہوں گے کیونکہ بہت ہی کلیئرلی میں نے آپ کو ڈسپلے کیے ہیں اس میں اب اسی کے ساتھ میں سیکنڈ ڈیزائن آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ بہت ہی اسپیشل ڈیزائن ہے ہماری کچھ پریویس کلیکشنز میں یہ بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا ڈیزائن تو اس میں کچھ ڈفرنٹ آپ کے لیے انکلوڈ کروں میں اب آپ کو ڈیزائننگ تو کلیئر ہو گئی ہوگی سائڈ کے جو بارڈرز ہیں اس کے اوپر کمپلیٹلی یہ ویونگ میں ہی ڈیزائننگ کی گئی ہے زری سے اور باقی کا اس میں پیور کی سلک اور لون وہی فیبرک ہے اپر باڈرس آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائڈ کے اب اس کے ساتھ اس میں کلرز، اب یہاں پہ آپ کو میں ذرا کلوز اپ میں اس کا فیبرک بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ہماری طرف سے جو ویڈیو میں آپ کو مینشن کیا جاتا ہے جو ڈیٹیلز ایگزیکٹلی exactly وہی چیز آپ کو ملے گی اس کا جو فیبرک ہے بہت ہی زیادہ سافٹ نیچر میں اور کیونکہ کمپوزیشن اس کی بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ کی کی گئی ہے ڈیزائننگ آپ کو کلیئرلی وزیبل ہے جو کلرز آ رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں اب فیبرک کا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کمپلیٹلی کسی طرح کا پرنٹ فہرا نہیں ہے اس کے اوپر جتنی بھی ڈیزائننگ وغیرہ ہے وہ کمپلیٹ اس میں جو ویونگ میں ہی ہوتی ہے یہ سب اس کے کلرز ہیں پرائز ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ویڈیو کے اندر جتنی بھی ورائٹی انکلوڈیڈ ہے ان سب کی پرائس ہے سکس ہنڈریڈ روپیز اور منیمم کوانٹٹی جو کم سے کم کوانٹٹی آپ پرچیز کریں گے وہ تین سالرز ہیں تین سے کم ہوں گے تو اس کی شپمنٹ اویلیبل نہیں ہوتی کیونکہ کچھ ویٹ کا کرائٹیریا ہوتا ہے کوریئر کرنے کے لیے تو منیمم کوانٹیٹی تین کی ہوگی میکسیمم آپ جتنے چاہے پرچیز کر لیں فل سیٹ آپ نے پرچیز کرنا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا تین سے ابو جتنے چاہے آپ مرضی پرچیز کر سکتے ہیں یہ بڑا اسپیشل کلر ہے توش ٹائپ کا کلر اسی کے ساتھ یہ ہمارے پاس براؤنش رسٹ مکس مرون کی شیڈ ہے یہ <خصف> اور اسی کے ساتھ آپ کو میں نیکسٹ دکھا دیتا ہوں ویڈیو آپ نے کہیں سے پلیز اسکپ نہیں کرنی آ, آگے چل کے اور بھی ڈفرینٹ ڈیزائنس آپ کو میں دکھاؤں گا اس کے علاوہ ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا آپ نے تو لازمی چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایوری ویک آپ کے لیے ہمارے پاس نیو سے نیو کلیکشنز اویلیبل ہوتی ہیں پچھلے دنوں آپ کو سمرس کے اپ کمنگ کچھ دنوں میں کچھ اور بھی ڈیزائننگ آپ کو اویلیبل ہوگی اور بھی بہت سی نئی ورائٹیز انکلوڈ کی جائیں گی تو آپ نے چینل ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ جب بھی ہماری ویڈیوز آتی ہیں آپ کو ٹائملی ان کی نوٹیفیکیشن مل جائے کرے اسی کے ساتھ میں نیکسٹ ڈیزائن آپ کو دکھاتا ہوں پچھلا فل سیٹ آپ نے دیکھ لیا ہر ایک ڈیزائن کے اراؤنڈ ایٹ سے ٹین ڈفرینٹ ہیں اب یہ والا ڈیزائن آپ دیکھ لیں یہ بھی بہت ہی خوبصورت اور نیا ڈیزائن ہے جو سائڈ کے بارڈرز ہیں یہ آپ دیکھ لیا کریں اس کے جو فرنٹ کے بارڈرز ہیں ان کے اوپر کوئی بھی ڈیزائننگ نہیں ہے اونلی جو سائڈ بارڈرز ہیں ان کے اوپر ڈیزائننگ ہے یہ دو تین آپ کو میں اوپن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیزائنز کلیئر ہو جائیں اس کے علاوہ ویڈیو پلیز پوری دیکھ لیا کریں کیونکہ بعض اوقات پرائسیز میں کنفیوژن ہوتی ہے یا ڈیزائننگ میں تو آپ اسکرین شاٹ لے کے ہی میسیج کیا کریں اور بکنگ کرنے کا بھی طریقہ بہت ہی زیادہ سمپل ہے آپ کہیں بھی رہتے ہیں پورے پاکستان میں ہمارے سے کوئی بھی چیز آپ منگوا سکتے ہیں دو سو روپئے ڈلیوری چارجز ہوتے ہیں کیش آن ڈلیوری کی سروس بھی اویلیبل ہے پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنل شپمنٹ کی سروسز بھی اویلیبل ہے پوری اب اس کے ڈیزائنز اور کلرز دیکھتے جائیں بکنگ کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ کو میں نے مینشن کر دیا اسکرین شاٹ لیں گے آپ واٹس ایپ نمبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے اسکرین کے اوپر اور یہ اس کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلرز ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ نے ابھی تک ہماری سمرز کی ڈریسز کی جو کلیکشن ہے سمرز کے لیے بہت ہی اسپیشل اور اوپننگ پرائس میں جو آپ کو بہت ریزنیبل سی پرائسز میں ہمارے پاس جو ڈریسز اویلیبل ہیں وہ لازمی دیکھ لیجئے گا کیونکہ ابھی سٹارٹ کے دن ہیں جیسے میں نے پریویس سیزن میں کہہ دیا تھا کہ پرائسز انکریز ہو جائیں گی کیونکہ مینوفیکچرنگ جب بھی مہنگی ہوتی ہے مارکیٹ کی پرائسز اوپر جانا شروع ہو جاتی ہیں تو ابھی کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے اپ کمنگ کچھ دنوں میں ایک اور کلیکشن آپ کو ملے گی چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا ان آپ کو اپڈیٹ مل جائے گی اور اس کے علاوہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی آپ نے یہ چیز مینشن کرنی ہے کہ آپ کو سمرز میں کون سی شالس ڈسپلے کی جائیں اور کس پرائس رینجز میں ہونی چاہیے یہ لازمی آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک شیئر کر دینا ہے اپنا آپ شیئر کر دیجیے گا اور ان سب کی پرائس ہے 600 ہنڈریڈ روپیز ڈالرس کی بکنگ کا طریقہ آلریڈی آپ کو میں نے مینشن کر دیا ویڈیو پسند آئے لائک کر